Vítáme vás u předposledního dílu Soutěže hledá se lídr. Už pátým týdnem hledáme mladé a aktivní lidi, kteří se snaží změnit svět okolo nás k lepšímu. Po pěti kolech máme dva finalisty, Matěje a Zdislava. Soutěžící prošli stážemi v obcích, tajným úkolem, organizováním improvizované akce, konfrontací s politikem či političkou a nyní se utkají v super debatě s moderátorkou Českého rozhlasu, Karolínou Koubovou první řadu hledá se lídr vyhrála žena druhou řadu také žena. Nyní ji možná vyhraje muž přesto máme v české politice a veřejném životě spíš opačný poměr. A tak se nabízí téma na závěrečnou debatu. Potřebujeme kvóty pro zastoupení žen? Ano, nebo ne? Jak uspí finalista a finalistka v závěrečné debatě? Nabízíme se střih toho nejzajímavějšího, co v superdebatě zaznělo. Schopnosti a dovednosti správného lídra. Teď v superdebatě, která právě začíná. Uh, ověříme u finalistů soutěže. Zdislavy Pokorné a Matěji Prokopovi. Vítejte. Dobrý den. Jak se cítíte ve finále, Zdislavo? Skvěle. Hele, normálně jako Hillary Trump prostě hadr. Teď jenom čekám. <laughs> wrong, wrong. A teď před super debatou, jaké jsou pocity? No, tak záleží, na co se budete ptát. To trochu tušíte. To tuším, ale jak moc budete rýpavá. <laughs> Pokusím se trochu zarýpat. A co vy matěj? Uh, takže já jsem rád, že jsem ve finále, ale uh, jsem před toho debatu trochu nervózní, tak uvidíme. Uh, ještě jsem neabsolvoval žádnou takovou podobnou debatu, takže jsem zvědavý, jak to dopadne. No. Co na svém soupeři obdivujete a naopak kde si myslíte, že jsou jeho slabiny? Zaměřila jste se na něco, co byste dnes v super debatě mohla proti Matějovi vytáhnout nebo v čem se nad ním vytáhnout, tak? Tak Matěj je určitě skvělý řečník, ví, jak zaujmout lidi a umí prodat své silné stránky a nad jeho slabiny jsem ani moc nepřemýšlela, protože to je můj kamarád. Není to škoda, se třeba trošičku víc připravit? Vy také vidíte jenom pozitiva na své soupeřce, nebo znáte trochu i její slabiny? Vzhledem že jsme kamarádi, tak úplně uh, nevidím ta negativa, které bych možná viděl, kdybych byl opravdu oponent, třeba politický. No já chápu, že jste kamarádi, ale... ale nemůžete být oba lídři. To víte tak lídři můžou být, těch může být více, že jo? Ale v této soutěži se hledá jeden lídr a druhý bude ten druhý lídr. Ano, ale pořád je to druhé místo, pěkné druhé místo tak se ptám na kvóty žen v politice, respektive na to, jestli by měla Evropská unie, zavést kvóty pro zastoupení žen v národních parlamentech. Jak vy se na to tváříte, Zdislavo? Já myslím, že to je zakořeněné hlavně v tom, že ženy v tomhle v Česku obecně vůbec nejsou jednotný, protože tady převažují nějaké stereotypy buď doma, uklízej, o nic se nestarej. Protože vlastně, jako se bojí teda většina z nich vyjít a ani si to nedokáží představit, že by měly zároveň zvládat rodinu a zároveň zvládat i nějakou vrcholnou funkci, protože jim tady nikdo vlastně ty podmínky ani nedělá. A nejsou tady rovné podmínky pro všechny, jak pro muže, tak pro ženy. A to je velký problém. Matěj, jak vy se tváříte na to, aby byly kvóty pro ženy v politice? Já si myslím, že kvóty nejsou úplně šťastné řešení v tomhle směru. Ačkoliv, bych, a ačkoliv rád podporuju to, že jsou ženy začlenovat do politiky, že tam, že tam jsou aktivně činné a nejenom v politice, ale i ve vedení firm a tak dále. Protože existuje mnoho výzkumů, které říkají, že když jsou ženy ve vedení firm, takže firmy jsou mnohem, mají mnohem větší prosperitu, než když tam jsou jenom muži. Tak si myslím, že podporovat tady tohle je určitě záhodno, ale nemyslím si, že je to zrovna na Evropské unii, aby to předepisovala nějakými kvótami. Naopak si myslím, že Evropská unie tady k tomu ani nemá pravomoc. Ale okay. zajímá mě, jak to Zdýšavi argumentuje. Já čekám na kvóty ve školství, kdy se začnou vyhazovat ty učitelky a začnou se nabírat učitele. Popeláři vzadu musí být žena, muž. Přesně tak, přesně tak. Takže je to určitě na nás a na našem svědomí, abychom si tady tohle ujasnili, ale myslím, že každý člověk, který řídí nějakou firmu a chce, aby prosperovala, tak tam vybírá lidi tak, aby ta jeho firma prosperovala, a ne na základě toho, jaké mají pohlady. Řekněte mi, když říkáte, kvoty nejsou dobrým nástrojem, tak jak to chcete zařídit tedy na národní úrovni, aby zkrátka se ženy, političky dostávaly na taková místa na kandidátkách, aby byla volitelná? A když se podíváme na situaci v Česku nebo třeba v Německu, že Angela Merklová. Ženy, které chtějí se do té politiky dostat a mají ten zájem, se do té politiky opravdu dostanou a skončí na vysokých pozicích, tak jako vidíme třeba u paní nebo třeba i u Věry Urové, která teda mimochodem je pro, ty, pro to zavedení kvót, to, to vím, ale tam je prostě problém v tom, že nařizovat ženám nebo nařizovat vůbec takhle celostátně, aby byly ženy v určitém zastoupení v politice, si myslím, že není šťastné. Já si myslím, že tady by, mělo být spíše, by měla být by spíše diskuze o tom, jestli se třeba ženy nebojí toho, že neskloubí rodinný život a pracovní život. Ve vedení celé Evropy je víc žen nebo mužů? Podle když mě? bys to po státech. Jako já netuším. Já netuším. Já vím, že v Polsku byla, nevím jestli je, mm -hmm. byla, tam, byla tam žena myslím včela. Třeba UK mm. je prostě Terry Theresa May mm. a, a Královna, mm. no to panečku vládne kusu světa. To jo, to to jo. Si, Že by nasadili kvóty, že by musel být král i královna jako... Že by, že by se musel střídat, no. teď by musel být, jo, 96 let král zas, aby se to <laughs> jako vystřídalo, nebo jak dlouho už tam je. Mně přijde, že vlastně všechny ženy, které se teda už dostanou na tu vrcholnou úroveň, tak většinou se pak profilují jako muži. Jsem flexibilní, jsem schopná pro tuto funkci udělat maximum. A většinou mají možná doma muže, který se třeba stará o rodinu. Tak to nevím, jak se třeba u Angely Mer to já vím, žádnou rodinu nemá, má manžela, no, to je, já taky nevím. Ne, Ale většina prostě těch žen ne, to nedá, jako nemůže skloubit rodinný život a zároveň tvrdit, že má schopnosti jako muž, který, který mu tady to prostě dí, prostě přeje jelikož tady není ten stereotyp, že by muž musel zůstávat doma, což jako ve skandinávských zemích je úplně jinak, třeba když je tam ta dělená rodičovská a tak. Co se týče tady toho, právě toho problému, který zmínila Zdiša, tak si myslím, že to ne, nebude řešit kvóty, ale bude to řešit právě to, že stát bude více napomocen ženám, kteří se, které se chtějí takto angažovat a že bude například já nevím, zlepšovat podmínky pro děti, pro to, aby byli děti v lépe opečovány v mateřských školách, aby byly větší kapacity v materských školách, aby ženy nemusely být doma a nebo nemuseli si vybírat to, jestli být doma a vařit, což mi přijde jako opravdu sexistické, a nebo být v práci. Prostě to, to je strašný problém u nás. A myslím, že stát by tady tohle měl sám od sebe řešit. A ne, protože mu to přikáže Evropská unie, že mu řekne 40% žen, bude ve zastoupení, nebo minimální zastoupení žen v politice bude 40% třeba. Hmm. A bude to tak, protože to řekla Evropská unie. Tady to podle mě nebude fungovat a naopak by mohlo jít k tomu, že potom budou ženy dehonestovány, protože se bude říkat, aha, tak ta žena se tam dostala jenom proto, že tady na to existují kvóty a nedostala se tam kvůli svým schopnostem. A pak se bojím tady toho, že právě proto budou ženy v tomhle zbynavýhodněna. Ne. Vy to nevnímáte jako problém? No dobře, a tak teď tady bude teda kvota, že bude 40% žen a 60% mužů, ale předtím by tam teda bylo 90% mužů a 10% žen a to je fér. A pak taky pro mě rovnost bude až bude stejný počet nekvalifikovaných žen jako nekvalifikovaný počet mužů. A pak se tady můžeme bavit o rovnosti, ale... Jako teď to tady fakt není. a Kvóty asi si někomu můžou zdát jako agresivní řešení, ale jak to teda jinak tenhle problém řešit, když jako nás to nezajímá? Já se vracím k tomu, že vlastně kvóty v tomhle směru být zavedeny ani nemohou, protože Evropská unie to nemá pravomoc. Proto se bráním a proto říkám, že ty kvóty vlastně nemůžou existovat. A myslím... To by mohla česká vláda přistoupit ano. k tomu, že by zavedla kvóty. Uh, mohla by česká vláda sama od sebe tady k tomu přistoupit? A si představit, že se sejde banda prostě, jako české vlády. To znamená, přijde Miloš Zeman, Andrej Babiš, um, Pito Mio Okamura, teď se mu tak legálně už může říkat. Vojtě Filip. Vojtěch Filip. A tyhle z ty čtyři prostě jako starý šovinisti řeknu, uděláme kvóty pro ženy, abych tady byla polovina. To se nikdy nestane, jako, To mám tu. A opravdu je zase otázkou, a to už jsou ty obavy, které jsem říkal, jestli to nebude problém v tom, že právě ženy budou nuceny k tomu, aby někam, aby někam šly. A vy a máte pocit, že opravdu ve skandinávských zemích to tak funguje, že zkrátka matka by chtěla zůstat doma, ale řekne se ne, musíš nastoupit, protože jsou tady kvóty? Já ne, nebydlím ve skandinávských zemích, takže úplně nevím, bych řekl pravdu. Že jste tak trošku ten model takto nastínil, že by ženy byly nuceny do obavu, toho. Jít do jo, mám tu obavu, ale ne, nebylím tam a nežil tam, takže nevím, jak to funguje. Třeba v politických stranách je v těch základnách je myslím, že 40% žen, jak to, že pak nejsou v těch vrcholných funkcích, kam se jako ztratí? Dobrý dotaz, protože určitě, když vidíš ty kongresy a sněmy, tak tam těch žen vidíš hodně, ale potom jako za těma stolama, kde sedí na tom pódiu, tam jich najednou už moci. Už jsou jenom ty chlapy. Když se podíváme na situaci v České republice, tak podle některých průzkumů, například fora 50%, kvoty nepodporuje překvapivě ani většina žen? Čemu to přečítáte? Protože... Právě, jak jsem říká na začátku, ženy v České republice nejsou jednotní, protože tady prostě to klima tohle ani nepodporuje tuhle otázku. A měly by to být podle mě právě muži, kterým který by na to mělo záležet a měli by tuhle otázku podpořit, protože to je dobré pro celou společnost. Ale prostě tady právě v Česku ani proto jako není dobré klima a pak je těžké jako nějak tuhle otázku řešit, protože v tomhle nejsme jednotní. Když si třeba za například do USA, kdy se ženy sjednotily a kauza mýtu a teď prostě se tam bojí, chlap otevřít ženě dveře, jo. A prostě tady... A není to špatně, ale? Co? Tady tohle, jakože to zrovna, že se chlabují To je ten další extrém, že už vám už nepomůže do kabátu například. No tak ale my tady zase máme úplně ten druhý extrém. Takhle, jestli to klima nezlepšit nějakou jinou cestou, přívětivější pro ženy a i pro celou společnost, než nařízením povinným, kdy minimální určitý počet žen bude na daných pozicích, to podle mě přijde strašně striktní a nepomůže to situaci, naopak to podle mě zhorší, protože v současné době, kdy říká, že to klima není dobré a přijde ještě nějaké povinné nařízení, tak třeba tím může dělat šovinismus a tak dále, tak to může naopak ještě posílit tu zášť vůči ženám a to si myslím, že je úplně špatně. Ženy nám vezmou super placený místa, ale tak to prostě vůbec není. Mně přijde, že se nad tím musíme prostě zamyslet jako nad celkem, že to je prostě fakt dobrý pro celou tu společnost a ne buď my nebo oni, že jo? Já si myslím, že tady v tomhle by stát měl dělat to, že by ženám zaprvé, že by udělal nějakou kampaň pro to, aby se ženy nebály vstupovat do politiky do vysokých funkcí protože si myslím, že i v současné době je celkem strach, z ne ze všech, jako ne, určitě ne všechny ženy se bojí, ale některé se třeba bojí, že to neskloubí ten rodinný a pracovní život, nebo že je to, já nevím, zničí a potom nebudou moc mít děti, že to bude trochu dlouho. Já si myslím, že tady ten strach je a že by se měl snížit. Ne, podle mě to nestačí, protože homo třeba kdybych si zlal napříkladu homosexuálové, prostě jak se za posledních 30 let změnily, jo, bude tady rovnost rovno jako jich snědku. A co když nebude? To se říká jako, že je to jasná věc, ale já si třeba nemyslím, že je to úplně no, jasná věc. Já no, <laughs> Myslím si, že pořád tohle je velmi kontroverzní otázka a jako představit, no, že současná pravdu... vláda prosazuje něco takového. No jasně, ale za 30 let už to nikdo nebude vnímat jako zvláštní věc. No to ne no, asi, patrně. No. Stejně jako před prostě 100 lety ženy neměly volební právo a za 100 let možná i v té politice jako bude, no. Ale t... ženy tohle řeší tisíce let a kam jsme se posunuli? Vůbec nikam, že jo? finalistka Zdislava Pokorná a finalista Matěj Prokop, kteří čekají na vaše hlasy. Děkuji. A teď je to na vás, můžete hlasovat na se a myslím si, že nejen tato debata, spíš jiné díly Hledá se vás měly přesvědčit určitě si pusté díl číslo 3, kde Zdíša s Matějem plnili různé úkoly a třeba se to přesvědčí víc o jejich kvalitách než tato debata. Takže je to na vás, vyberte a uvidíme v příštím dílu, koho jste vybrali a kdo se stal letošním vítězem nebo vítězkou. Sledujte na YouTube, Seznam zprávy a televizi Seznam.